I 1798 giftet Jens og Anne seg i Drammen. Men så visste det seg at Jens var født jente, og han var døpt Marie. Men når han eller hon ble spurt, er du man eller kvinne? Så var svaret, jeg tror jeg er begge deler. På begynnelsen av 1800-tallet, så var det en jente som skrev dagbøker. Og där fortalte hun levende om forelskelser i andre jenter. Hun heter Petronelle Nilsen. Og har hun var godt voksen flyttet sammen med en annen dame. De testamenter så de kunne arve hverandre, og de levde sammen livet ut. 1950 satte en modig gjeng seg sammen og startet den første foreningen i Norge som jobbet for homofile sine rettigheter. Denne organisasjonen har vi fortsatt, og i dag heter den FRI. På skjevt på Universitetsbiblioteket i Bergen bevarer og formidler vi den skjeve historien. Men hvordan får vi tak i denne historien som har vært så usynlig frem til nå? Her er medieoppslag, ja. og så her er internasjonale menneskerettigheter, her er konvensjon. Det er ved at mange gir materiale til oss, så det kan bli tatt vare på for fremtiden. Vi får bøker og blader, bilder, plakater, kostymer, dokumenter fra organisasjoner, lydopptak, filmer og mye mer. Vi håper dere også kommer til å synes. det spennende å grave litt i den skjeve historien vår.